Já vás vítám v pořadu Móda mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl pokračujeme s hosty, pokračujeme se skutečnými reálnými ženami. Tak, jak se vám říkala, že spuštíme další díly seriálu a je mi ctí dneska přivítat uh, Mou přítelkyni a můžete se s ním vlastně setkávat i u nás na prodejně, protože je to taková dobrá duše La Gabriela Opava, velmi fundovaná, šikovná a nádherná žena Jitka. Pojď k nám i už. Ahoj, <laughs> ahoj Ahoj, ahoj. Vítuško, dneska si představíme Monary, především teda značku Monary, kterou jsme odstartovali na e-shopu www.monary.cz již minulý týden. Ty to víš, ty nás sleduješ. Co říkáš na tu kolekci? Přenádherná. Jako vždy. <laughs> Monary prostě nemá chybu. A jo, jsou to skvělé materiály, ale já bych dneska chtěla díky tobě, nebudem se až tak zaobírat postavou, protože za mě máš postavu dokonalou. Jítka prostě upřímně nádherné, prostě plné ženské křivky, ale ve velikosti u Monary, prosím vás, 34. Maximálně 36, takže je to neuvěřitelné, ale já bych chtěla opět trošičku ťuknout na věk. Protože často se nám stává, ty to znáš z prodejny, že ženy se dehonestujou věkem. Je to tak? Jak ty to vnímáš? Velmi. Hodně ženy prostě už nemůžou mít šaty bez rukávků eh, s holými, eh, holýma rukama už vůbec ne a prostě žádné upnuté kolem na tělo, hodně řeší, trošičku ve vyšším věku, ani bych neřekla ještě ani mladé, někdy i mladé, mm -hmm. ale jako starší ženy ty už prostě by asi takové šaty, jako mám já, na sobě neoblékly a je to škoda. <laughs> A my jsme to tady teďka natáčeli, a i tuž uh, je pravdou, že se ti moc líbí, že? No, jsou nádherné. No. no, no. Je to tak. Takže víte co, chtěla bych tento díl věnovat trošičku nejenom představení té kolekce, která je skutečně překrásná, je v základních barvách, vlastně tady má jítka půlku na sobě. Je to modrá, tmavě modrá, do toho jde bílá a vlastně na mě můžete vidět džíny v té světlejší verzi. takže kombinace skutečně jakoby na stylu, ale v takovém deluxe, deluxe náde trošičku něco jinak. A jak jinak, se podíváme právě teď na videu. A šaty. Ne vždycky máme nabídku šatu a většinou jsou velice rychle vyprodány. Proč? Protože skvěle sedí a vy tento styl šatu prostě milujete. Je pravdou, že asi před rokem jsme točili v pořadu moda molá takový díl, který se jmenoval Věk je jenom číslo. Věk je jenom číslo. Já si za absolutně stojím, protože... Za těch 15 let, co se pohybuju v tom módním světě a co hlavně komunikuji s ženami, tak vím, že jsou ženy, které v 80 a víš, dokážou být tak. Mají styl, mají v sobě jakousi mladistvost, jakousi jiskru, která je neskutečná. A znám ženy, které, kterým je 40 a už řeší ruce a už na sobě vlastně hledají ty nedokonalosti. Dejte ty nedokonalosti pryč, prostě si jich nevšímejte, soustředte se na to, co je krásné a to zdůrazněte. O tom ta móda je a my vlastně Zítkou dneska chceme ukázat, že třeba tyto šaty, Mohu nosit já, ale může nosit i jídka. Jsme věkově trošičku jindé, ale o, to vůbec nevadí, protože vy sami uvidíte, že jsou krásné na nás obou. A ať už si vyberete černé nebo modré, o, já si myslím, že je to vždycky super volba. Ten materiál. O, pro neznalé zákaznice těchto materiálů a vlastně vůbec monary se vám může zdát ten materiál pevnější, ale opak je pravdou, on, já ho přiblížím takhle ke kameře, nevím jestli to prosvítí to světlo, ale on je vlastně jakoby takový průsvitný, jako by to byla síčovenka z bavlny, ale přitom neprosvítá uh, spodní prádlo nic takového. A tím, jak je 3D, tak vlastně tam vzniká mezi vaší pokožkou a tím teplem zvenku uh, určitá, určité vzduchové bublinky, které vlastně paradoxně ochlazují to tělo. Takže vůbec uh, to tak není, jak to vypadá. Monary samozřejmě neudělá uh, materiál, který byste nesnesli v tomhle období, na toto období. Takže uh, jsou skvěle padnoucí. Řekla bych, že střihově jsou více dosportovná, takže ženy, které milujou takové ty namoravě, jim říkáme utíkáčky, tak jestli milujete ty šaty, které nahodíte, běžíte a, a prostě zvládnete v nich celý den, tak to jsou oni. Volte modrou nebo černou, obě dvě jsou překrásné. A ještě zmíním jenom detaily, protože ty možná neuvidíte až tak na těch fotkách, nebo si nevšimnete střihy na rukávech. Nástřihy na spodní části těch šatů, uh, délka, lehce nad koleno, uh, ale jak jsou tam ty nástřihy, je to takové uh, vlastně sexy, trošičku dravější. No a nápisy, které jsou vlastně vyhotovené z kamínku a z takového lesku a vidíte, že vlastně vždycky se mění barva kamínku podle toho, uh, jak máme ty šaty barevné. Šaty, které byly ramínkové, jste viděli před chvilkou na jítce. Ty jsou prostě úchvatné. Ten střih je báječný. Schová se tam, kde co, protože opět ten nástřih je pod... Prsy, takže vlastně v podstatě tam je ten závinovací efekt uh, jsou střižené tak, aby byly hodně splývavé uh, a ta délka je podkolení, takže zase kdo třeba řeší kolena, tak tam schová kolena a přitom zůstává uh, vlastně ten střih velmi sexy, protože ty záda a ty ramínečka no, no wow. Ještě jsou tam navíc posouvací, uh, jakoby, jak to máte na podprsence, tak taky ten posouvací je takže se dají ty ramínka ukočírovat tak, aby seděli. A moje šaty, které se mi líbí, protože jsou hravé, hravé, veselé, jedete na dovolenou, ať už vyrazíte do ciziny nebo tady v Čechách, tak vysoce komfortní právě na jízdu autem, právě na takový ten den, kdy víte, že se budete hodně hýbat. Je to modrá, není to černá, je to temně modrá, a uh, tady pozor, já doporučím se vždy dívat na proužkách nasazení. Tady je exkluzivní nasazení proužků. Ty švadlenky uh, musí dávat velký pozor, aby jim ten proužek neuhnul. A takhle poznáte vlastně na první pohled, jestli ty šaty jsou skutečně jako top kvalita, anebo to šili někde, jak bohu kde. Uh, nádherná je také grafika, která je vlastně otočená, takže nahoře má grafický nápis takto a jako by se na vodní hladině odrážela do spod. Takže taková zase, zase nápad, který má švih, a samozřejmě lampasy, ty lampasy nám prodlužují optický postavu a trošku jakoby změní ten uh, nástřik těch proušků, protože ženy se bojí proušků, že jako došíří. My jsme se říkali, že vlastně ty uh, horizontály jsou vždycky takové, které upozorňují, ale tím, že tady máte uh, nápis a tady máte vlastně ten lampas, tak uh, to pracuje ve váš prospěch. No a uh, dost bylo mluvení, pojďme si podívat na ty šaty teď a tady, Zítkou a se mnou. Máme tady dost triček, takže v rychlosti ukážeme, co tady vlastně můžete najít. Moje velice velice oblíbené, musím říct, pro ten vytenčený materiál jiný střih a nádhernou grafiku, která je propojená právě zelenkavou, žlutou. Takže kdo si letos oblíbil žlutou, zelenou, béživé odstíny nebo má rád klasickou černou, tak ke všemu tomuto půjde vlastně tohleto tričko. Sestřička tohoto trička s tunýlkem, jak bychom jsme říkali, velice oblíbené. Vidíte, že i na tričku se dělají nárameníky, takže něco, co je extra, jiné, ze saténku. A tady to je taková tričko halenka, kdy vepředu máte pevnější materiál, vzadu ten měkkoumký pružný a opět oblíbený tunýlek. Zase fresh listy, zelenkavá, takže nádherná kolekce. A já, když jsem začala u této kolekce, tak musím pokračovat na druhou stranu. Uh, už bohužel poslední sukně v 34. Ale kdo si ji pořídil, tak uh, kombinujte, ať už s jednoduchými kousky nahoru, anebo právě s těmito, uh, s tou džunglí, uh, s listy, s pralesem. Má to ten nádech a je to tak správně. No a ještě něco takového exkluzivního pro ženy, co mají rády um, takovou dravost, tak tato uh, kolekce právě na období červnu, červnového období, tak je taková zajímavá v tom, že obsahuje jak tu tmavě modrou, tak tu černou. A ta černá je právě osvěžena těmi palmovými listy tygrem a právě hezly jako jungle. Tady jsou exkluzivní kamínky v ombre efektu zelené a zase bazačka. Já bych řekla, že kdybych měla definovat jeden prvek, který byl letos, nebo je letos v létě, Top aktuál, tak jsou to prostě vazačky. Na všechny způsoby, ať už to uděláte z košile, nebo to máte takto na tričku, je to prostě top, top, top uh, aktuální záležitost. A uh, jak jinak, my bereme vždy, prosím vás, uh, nahoru kabátky. I když toto období je hodně horké a vy si říkáte, já kabátek teď nepotřebuju. Ano, teď aktuálně ne ale za chviličku uvidíte, že se počasí třeba může měnit a opět se vrátíme ráno aspoň k nějakým sáčkům kabátkům. A tento já bych ráda takhle upozornila, že je nádherně zpracovaný a na co si dávat pozor, když vlastně si kupujete takovéto věci, tak vždycky se dívejte na tvarování švů. Ty švy, když jdou takto jakoby do těch princesů a různě, hodně je tam natvarováno, tak to značí, že vidíte tady, tento je třeba mimořádně exkluzivní, a to značí, že to se jako bude načelo, bude sexy, bude prostě proštíhlené a bude vám uh, obtékat tu postavu. Takže uh, toto v černém, uh, výborný pružný materiál. Uh, měli jsme stejný střichté, lehké zelené, jestli si vzpomínáte, takže teď tentokrát pro černé. A další kousek, který ještě musíme ukázat, tak je sáčko, svetřík, říkejte tomu jakkoliv, s odnímatelnýma věcpávkama. Což je další trend vlastně tohoto období. Jsou to nabíráné jemně rukávky a vycpávky respektive definované ramena. No a monary umí... Ty věci prostě skvostně, protože jednu klopu vykamínkujou a druhou klopu ne. Uh, ty klopy vlastně nejsou na klasické přehýbání, ale jsou v takovém minimalistickém, futuristickém stylu. Uh, zase opět jejich oblíbené nápisy, které dávají hlavu a patu, protože nejsou to jen tak jako nápisy love, ale, ale jsou prostě velmi chytré a lurexově uh, vypletený úplet. Zase vidíme grafiku, vidíme jakoby tu smyslnost v tom, a tady už jako ten šatník můžete mít čistě minimalistický, založený třeba na černé a, a tohle bude taková ta tečka, ten bombonek. A Jitka už se nám stihla převlíknout, tak vít už pojď, pojď nám to ukázat, jak to vypadá v uh, akci, v praxi. Tak teď jsme takové vyletněné <laughs> v Monary. Uh, já si myslím, že ty trička, kdo je zažil, kdo je má v šatníku, tak ví, uh, ten pocit je neskutečný. Je, je. Tady tohle je teňonké. Tam to přece jenom byla spíš taková tričko-mikinka. Ano, ano. Přesto velmi příjemná, trošku chladivá. A tady tohle je linky, nádherný, jemný materiálek, příjemný na tělo. No a, kalhoty. a kalhoty. Kalhoty Atelier Garder. Kalhoty, které perfektně sedí. Já jenom jítku takhle pootočím. Tady je, asi to nepůjde na té kameře vidět, ale tady vlastně je vsunutý takový klínek. On je tady vsunutý proto, aby vlastně formoval tu postavu. Tyhle kalhoty mají push-up efekt na zadečku. Berte vždycky oči menší než jste zvyklé. I u těch, co mám na sobě, i u kalhot odítky, protože. Uh, jsou topno a jsou ještě podkulena. Navíc to jsou takové ty kalhoty, které ženy milují uh, na to léto. Když nosí kalhoty, tak ne všechny zvládají ty dlouhé v tom horku. A když potřebujete kalhoty, které sedí skvěle uh, uh, a, a jsou takové ty vyletněné, tak Atelier Garder je skutečně jako dobrá volba. Uh, zvládla bys i kolo v tomhle? Určitě. určitě, že? Takhle určitě. jako ženy, co, co rády se hýbou, ale chtějí určitě. u toho vypadat dobře, že? Tak, tak uh, proč ne? Uh, Jemněnky proušek, není to nic uh, výrazného, takže si myslím, že i najemnější to je. Dobrá volna. Musím, určitě a téměř každá barva zase k tomu může být, mm -hmm. co se týče triček. A teď už řekni ještě uh, takhle, kdo tě nezná. Uh, měla jsi to v životě vždycky s tím oblekáním tak to, nebo jak to bylo? Pra, uh, to práskneš něco takhle, tady do kamery? <laughs> no, vždycky se mi líbily pěkné kousky, pěkné oblečení, to ano, ale tak jako za posledních pár let, kdy jsem pozla <laughs> v opavě obchůdek nebo La Gabriela a začala nejdřívě... Velmi nesměly jenom koukat a kochat se krásným zbožím. A pozvolna jsem podlehla neskutečným způsobem a prakticky už nic jiného nenakupuju, protože tady jsou tak skvělé kousky a krásné značky, že už, to nebaví, už, už prostě mě ani nebaví někam jinam chodit. Jo, my se o tebe postaráme. Tak. Já musím říct, že co jítku znám, tak jenom krásně. Já jsem ráda, že se našla, že si našla ten, jakoby ten svůj domov, ten svůj styl. Když jsme se bavili o těch šatnicích, tak vlastně z jítku jsme se poznali tehdy a chtěla udělat šatní. Ano, to jsem právě chtěla. Připomenout, že když jsem si stěla, že dáváš rady, ano. Ženou, tak jsem si tě pozvala dobře. Ano, to byl první ano. kontakt. A hodně se mi líbila Gabka, když mi vždycky naznačila, v té době jsme se znali chvíličku, tak jsme si vykali a no to není váš styl, to donoste, ale to není váš styl. Gabka odešla, všechno, co nebyl můj styl, šlo do pytle. <laughs> To no, chváli, neždy to tak je, je prostě učím se, stále se učím. Hmm. Ještě jsem dlouho dělala chyby a prakticky, až když pracuju tady a učím se s tebou, jako jak si tvořit ty šatníky, ty rodinky, mm -hmm. ano, tak ano. teprve teď to začíná mít takový víc systém a můžu doplňovat kousky k sobě. Já musím říct, že když Jitka vejde do dveří, tak uh, už jsem jako, že jo, že mi zaplesá srdce a to je to správně, když uh, září ten člověk, bez ohledu na věk, bez ohledu na výšku, šířku, uh, doplňte si cokoliv, uh, ale myslím si, že když záříte, dokážete předávat tu krásnou energii těm druhým a o tom ta, ten život vlastně je, o tom se obohacovat navzájem a já chci jenom říct, že... Zkuste se nad tím zamyslet. Já vím, že je to jenom taková jako výzva, ale zkuste se nad tím zamyslet, proč vlastně řešíte uh, tolik ty věci a hlavně proč se pořád otáčíte na to, co o vás řeknou druzí. Je to skutečně tak důležité, co si myslí sousedka nebo kolegyně v práci? Není to zbytečné? Není často hodit za hlavu a žít? No. no. Hlavně, když se něco negativního, když pozitivní, tak ano. A, ano. <laughs> uh, ne, ale často to ženy řeší právě jako oni výjdou šťastné z té kabinky a, a vidíte, že, že je toto jejich. Ale najednou tam přijde jako by ta myšlenka, co by na to řeklo to okolí a najednou jako si sami začnou hanit ty věci a sami se začnou jako dehonestovat, začnou se uh, vlastně napadat sami sebe. Takže uh, jak řeklo spousta moudrých učitelů, uh, že my jsme sami sobě svým největším nepřítelem. A uh, s tímhle se tak s váma pomalu budu loučit, protože je to k zamyšlení uh, a máte čas do příštího čtvrtku do 18.00, kdy opět na YouTube se uvidíme. Uh, nyní aktuálně uh, Monary a Atelier Garder kousky jsou na www.legabriela.cz a když jsme byli u těch rodinek, tak uh, já chci říct ano, nezbláznili jsme se. Uh, skutečně tento svetr patří do kolekce z června. A já vám řeknu proč. V Monari vlastně prakticky jsou lidé, kteří chtějí tvořit ty rodinky. A já tak jenom moc lehka přehodím přes jitku svetřík. A tady pochopíte, proč je dobré si koupit rovnout k té kolekci ten svetřík. Protože jakmile začne, dejme tomu září, nebo se nám otočíte teploty té, té ploty a nebude těch 30, tak dítka takhle vyrazí, nahodí na to svetřík a bude prostě vypadat tak. Takže uvažujte nad těmi nákupy komplexně, pracujte s tím a radši si počkejte na ten svůj díl, třeba na, na u nás nebo u někoho jiného, ale počkejte si na... Jakoby ten setík dohromady, ať to vypadá skvěle, nebo pokud umíte kombinovat, tak si to dokombinujte, ale vždycky tak to přemýšlejte, protože takhle jítku potkat, tak já do něčeho narazím. <laughs> protože je to krásné, mladistvé, nádherné. Já ti poděkuju, že jsi tady s námi byla a my se jdeme podívat na video úplně, úplně na konec. Mějte krásné dny, užijte si víkend. Naschledanou. Naschledanou. Thank you.